اقول فيها ابو حمدي حلمت البارح ان عفاش قام والناس ذي راحوا بجنبه كلهم قاموا يحرك ناس برجوله وهم عندي نيام لكن ذا الناس لا قاموا ولا ناموا جسمه نص منه نور والباقي ظلام لريد فتوى ايش هذا النور وظلامه عليه اول يشل اللحم واعطانا العظام لكن ماذا له لا, لا, لا لحما ولا عظامه عليه اول يصلي بس ما يعرف صيام لكن ماذا له لا, لا صلوا ولا صاموا علي يشرب من الطيب ويتغذى حرام لكن ذا لا قوتهم والشرب أحرامه علي صادق وهو يكذب وله بعض الالتزام لكن نذالا كلهم كذبا باللزامه علي يفعل ويتفاعل ولو حتى كلام لكن نذاله له لا فعلا ولا كلامه علي لا راد شي ما هلي الشرب بالأنام وبيوفر كل شيء تأشير لأنامه في الداخل نمر في الداخل نمر ولا خارج برع عام لكن ذا لا داخلا وخارج انعاموا علي لا حج ما يطوف البيت الحرام، لكن ماذا لا, لا حج ولا حرام، أعلنها مع عبد الملك عبر الإعلام، لكن ذا لا لكن ذا لا كلهم تبعه بالإعلام، حكم شعب اليمن أو نهب شعب اليمن أكثر من 30 عام، لكن ذا لا كلهم نهبوه في عام غلطنا عندما قمنا بأس بأسقاط النظام، لما سقط لا عاد بغي أمنا من نظامه. ولطنا عندما قمنا لاسقاط النظام لما سقط لاحد بقي امنا ولا أنظام سلام يا عفاش لك من سلام سلام لك من شعب عن الظلم وجرامه انذلت كثيره ناس من بعده كرام يا رب عز الناس لا تنذل لكرامه